માનવ પાચન કરે છે જે આ મુજબ છે આ ટીમ દ્વારા આપણે વિદ્યાર્થીઓને પાચન તંત્ર ની આવતા અલગ અલગ અંગો અંગો વિશે પ્રત્યક્ષ માહિતી આપી શકીએ જેમ કે આપણે એને જોઈએ મુખ ની અંદર અને મુખમાંથી પછી આગળ જતા જે લાલ લાલ રસ હોય છે એ મિક્સ થાય છે લાલ રસ મિક્સ થયા પછી ખોરાક છે એ અન્નળી માર્ગે જઠર અંદર પહોચે છે ખોરાકવાય છે આ બધા અંગો છે પોતાની ભૂમિકા ભજવે છે અને ખોરાક આગળ નાના કારણે જ્યાં એની અંદર અલગ અલગ તત્વો છે એ અંદર શોષાય છે અને લોહી ભણે છે ત્યારથી પછી ખોરાક તડા ની ખોરાક ની અંદર રહેલું પાણી છે એ શોષાય છે અને વધેલું જે ખોરાક હોય છે તે બધો અળાશય ની અંદર જાય છે અને શરીર ની બહાર નીકળે છે ધન્યવાદ